السلام عليكم اتوقع ان سحبت عليكم كثير مو كثير اكثر من اسبوعين يعني اشهر بعدين نزلت فيديو بعدين سحبت عليكم اسبوع اسبوعين فاليوم اقول لكم اني رجعت لكم وقت اني كنت عليكم كان عندي ظروف ما كان يمديلي لي لكن لكم لكن اليوم رجعت لكم وانا عندي اشياء كثير عندي أحب أسوي لكم محتوى بإذن الله، تستمتعون. رابط السيرف راح يكون في في الوصف وأشياء كثيرة، سيرفر لايف سيتي راح يكون في سيناريوهات وأشياء كثيرة، رابط السيرفر في الوصف، وأي شخص يجي من طرفي يكتب في الشات العام من طرفي وله هدية بسيطة، فبإذن الله تستمتعون في البثوث، واليوم راح يكون في بث. نسبة 70% يكون اليوم في بث زاد إذا سمت جون حياكم الله تقديم على داخلية مفتوح تقديم على العصابات مفتوح تقديم على كل شيء مفتوح وتقديم على الادارات ويلا حياكم الله ومع على السحبة بدنا إلى ناصحب زيادة